好的 يلا ترسنا أقوله وكل اللي حضر ترحم القرح أحييك وأحيي صوفك وكل انسان حضر فلتك وطيب تشرف أفعر من ولك عند الرجع جاي لقدر وشعر ومذنعك جزال الشعر والمات هي المن يلومس وطل كل نعم بسنانك هالساعات تبطال عزا ويزهنا <تصفيق> I'm so excited ثمانية سبعة ستة ثمانية سبعة